تيه موره نزليا يا عين ماليها يا عين ماليها بتسبب قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب قلب من قلبي قلبي بديت أقضب الأيب بشر من هسه شققت الصبر وبديت أهم الحالي آه وبديت أهم الحالي يوم بول ما يعجب عنا شكور وخلوا نفرغ الذاكور وفقنا وانا بالي آه وقانا وانا بالي من عندك هنشعى صارتي داريت أقوى تالي هجارة ما حسبت انساني آه ما حسبت انساني صدقني لي لليلك من يجي تقيس صور من البيت وتوقع وقع علي حضاني هي بعدك من ريحة عانت تقلب وما ضيحت هي كان بعدك من ريحة عانت تقلب وما ضيحت ما فرغت لك بالي آه ما فرغت لك بالي أبو يا ولديني لازم تستمر والضحكة تحد على سوم ريش الدمع دمع ويلاني ريش آه الهل دمع ويلاني آه يعني النجف ابو صخير الديوانيه الحله وزلم الحله كل الحضور عقير مو مني الك نائن المظفر كل الحضور يعني اداره القاعه الذهبيه بويه كل الحضور على الرأس ميت هال اسمع نكيل جزين اسمع نكيل جزين ترشي يا خلها ترشي يا خلها الوادي بالمخوش والوادي بالمخوش لا تقرب الهال هال لا تقرب الهال لا تقرب الهال هال هال لا تقرب الهال خليك تظل على الرأس تجدو تظل زين تجدو تظل زين والما يعجبك روح ♪ في <تصفيق> يا خاصا العباس ابو رضا هلا ولد هلا مين يترحياها مره او هاي هسه طلب خاص اسمع يلا عندي دفتر بس لسام الاصدقاء لأصدقاء. من الربع ما ينطبي ما عندي دفتر بس لسام الاصدقاء، كان من كثر الربع ما ينطبي ما ينطبي، كل صفحه باسم صاحب عزيز صاحب عزيز، عزي. منه قصاصة ورق ما جنتشي ما جنتشي نسميت شحت مواقف الاصدقاء، وقمت من النص اشلح وطن زري يبل وعلى الورق <متصفيق> ما يمشي خير يبل وعلى الورق <متصفيق> ما يمشي خير ليش اخيط الورقة الافضل تنفتك ليش اخيط الورقة الافضل تنفتك يجرحون وارد هنيالهم بيه يزعلون واقول الدنيا مقضيه يزعلون واقول الدنيا وجعنوا ظهر وقلت يبقى لنسدى شيكت كل المفاصل وطلع يوجع للعراق وطلع يوجع للعراق آه يا عراق يا عراق يا عراق الحركة من تشتت تريد رجالها عشنا راس وما نصير ذيالها ذيالها عركة من تشتت تريد رجالها عشنا راس وما نصير ذيالها هن ثارن والزمط فيهن عجيب مو كفو بزماطه لا يدنالها لا تقيس الزلم وتعذب اللسان هي تنقص الزلم بافعالها لا تقيس الزلم وتعذب اللسان هي تنقص الزلم بافعالها ريد أرجع عليها، أرجع عليها. إحنا راسهم تستاهلوا على الخير حنتك مبروك، كون بسعادة يا أمكم تقضوها. تستاهلوا على الخير حنتك مبروك، كون بسعادة يا. تقضوها ما وهاي تحية المسلم الحاسبوتي الخوال العمام كل الحضور النجد، الديوانية هكيد خطارنا الخوالي مئة هلة عباس العابد بغيابه الاصدقاء عمي فرق الموسيقية كل الحضور اكيد مئة هلة حياهم الله، اخبارك آه. ومبارك في اللي اليوم في إحنا هاي اليوم في نشارة في الفرحة نشارة هاي هاي هاي بنت الشيخ هاي هاي الدبر ناهي لعبه ولعب اللعبه ولعب الصحبه وش يا بوي يا يا يا يا يا ها حنا وشمع وفد تمعل الضحك هظل شراي يمه أو حنا وشمع وفد تمعل الضحك هظل شراي يا ما كبير بحرنا وما أخوي بأمور العاشر آه حنة وشمع دق حنة وشمع حوف الدمع للضحكة ظل شراية يما يما يما يما يما يما يما يما يما يا يما يما يما يما يما يما علي آه آه آه اللي يفزعلي بيصرف زعله وقت الضيج على لسان العريس، اللي يفزعلي بيصرف زعله وقت الضيج والغنى بفرحته بفرحه غني له مر بيه برد والما صبح كانون لا ينخان وقت الصيف له. لا ينخان وقت الصيف <تصفيق> <تصفيق> تعالي الله على الستيج <تصفيق> بويه فيله الرادي يعشقني حلوي يلقاني ماي بويه الرادي يعشقني حلوي يلقاني ماي روحي ترفه واترف من خيالها يا العاشق الراد يتركني نعم ياخذ قفاي ولكن راد الراد يا يما الراد يتركني نعم ياخذ قفاي ما تجلب روحي بالموالها شبابنا سد الباو وتعال يلا اخوتنا وكل الحاضرين يعني. اعذرونا من التقصير ان شاء الله الما متزوج يتزوج والمتزوج ان شاء الله يشد سبير بالثانيه ايي بس هاي ها نراد العضلات سلعه عضلات, عضلات يتشي قلت له ما عدك خليك عدو يسكت مني نيابه عن العريس وعن والد العريس كل شكر والتقدير يا هي بو الوقت ومعك برا سيد دقيقتين بس ابو رضا بس دقيقتين ابو امور برخصتكم ابو حمود الطين الشاهين بروح امك تعالوا هنا شباب بسرعه بسرعه يلا الاعزاز يلا اخوتي هسه اللي يحب العريس صديق وجاي يفرح له يجينا لهنا اخر فقره حتى نروح لهنا يلا الاعزاز يلا حي وعلي فقره بشده اللي ما يجي عمره خساره بس العريس والمصورين على الاستيج يلا خوتيش ما يكون عددها هواي هاي الفقره تكون حلوه ووقت ما عدنا فدوه تعالوا لنا الاعزاز هنا هنا لنا هنا هناك بالي هنا هنا هنا يلا خوتي تعال لنا عريسنا تعال يا يلا اثنين ديك لفوق لا حد يخربط نروح سوا ونرجع سوا هذا هو مو يصير مدعم الميله حق ينتظروا يعيدوا يعني يلا اثنين ديك لفوق وين ديك؟ تعال بيبي يلا ابو حمودي وياي, وياي وياي وياي تعال حسن بيبي باوعلي عافية أه ها ها حاول لي ها ثانية وين الثانية؟ بس ثلاثة بس اثنين هاي آخر وحدة يرقا وشادا شكرا شباب